الرحمن الرحيم وبه نستعين الى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من جمهورية مصر العربية نطلب من سيادتكم التدخل الفوري لانقاذ مصر والتفاعل معي من اجل اخراج المعلومات المفيده التي تدل على انهيار السد العالي وانقاذ مصر واجراء سد وقائي جنوب السد العالي فهذا هو مطلبنا والبحث الذي قمت به عرفت من خلاله ان السد العالي مقدر له الانهيار قريبا سواء كان جعل الله سببا السد الاثيوبي انهياره ثم ينهار السد العالي او ينهار السد العالي منفصلًا عن السد الأثيوبي لا أعلم تحديدًا، لكن المهم إننا سوف يأتينا الطوفان الجارف علينا ثم يأتي الجفاف بعد ذلك، لمناقشة هذا الأمر يجب عقد إجتماع معي علشان نوصل لحل جزري لهذا الموضوع وإنقاذ المواطن المصري أو تتحمل الحكومة المصرية. مسؤوليه هذا الكلام وعدم البحث فيه فهي تجعل لنفسها المسؤوليه الكامله امام المواطن المصري في حال انهيار السد العالي تكون جمهوريه مصر العربيه خصوصا الحكومه هي المسؤوله عن هذا الانهيار لانها لم تهتم بكلامي وهذا ما اقوله لكم دائما وابدا وكان معكم أمل حسني حاصل على لسانس أداب قسم جغرافيا ولي أبحاث عديدة عن علامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر وإن كان لكم اهتمام بهذا الموضوع تواصل معي رئاسة الوزراء تليفون 012 85 789 734 وشكرا على حسن استماعكم.